Αφράτη μάζα από πούρβουλίδες Έχεις κρατζερ! ΑΑΑΑΑΜΙ ΑΑΑΜΙ γυρνάς απ' την άλλη! Όχι oh, δεν φωνάζεις, αφού δεν φοράς ποτέ ρούχα Ναι yeah, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή είμαι συναισθηματικά γυμνός <laughs> Τι είναι τόσο σημαντικό που με έβγαλες από το χουζούρι μου Είναι το ότι φοβάμαι <laughs> Τώρα κάπου καταλήγουμε, γίνε πιο συγκεκριμένη Ξέρω ότι είπες ότι είσαι δημοφιλής στον κόσμο των φαντασμάτων Ναι, ναι είμαι Το κλαμπ είναι για δημοφιλή φαντάσματα όχι για τα χειρότερα των χειροτέρων α, α, Ναι είμαι, είμαι πολύ δημοφιλής Ο πρώτος στη λίστα, αν υπήρχε λίστα που φυσικά δεν υπάρχει γιατί θα πληγώνονταν οι υπόλοιποι Το φαντάστηκα, ίσως δεν μπορείς να με καταλάβεις αλλά σήμερα είναι η πρώτη μου μέρα στο σχολείο μετακομίσαμε πολλές φορές, πραγματικά πάρα πολλέ. Γι' αυτό πίστεψανε όταν λέω ότι η πρώτη μέρα στο σχολείο, όταν πα σε μια καινούργια πόλη, είναι πολύ σημαντική. <ΣΣΣΣ> πρέπει να καταλάβεις ότι ακόμα και το πιο ασήμαντο λαβάκι θα μπορούσε να με μετατρέψει σε αιώνιο παρήρα! Θα καταστρέφω Ακριβώς! Θα, θα πρέπει να φύγει από εδώ. Και μάλιστα να φύγω νύχτα. Για κατακαλυφθεί και θα είμαι και πάλι μόνο στο σπίτι! <ΣΣΣ> Ξέρεις, τώρα που σου μιλάω για αυτό το ζήτημα, ακούω πόσο γελί ακούγονται οι φόβοι μου. Ε, δεν νομίζω ότι είναι γελοί. Νομίζω. <ΣΣ> Καλά. Ό, όχι, θα είναι σκέτη, κατάλαβα. Καλά, να χαροποιώ του ανθρώπου. Άρα, σίγουρα θα κάνω πολλού φίλου. Όχι, όσο ωραία, εγώ! Τι! Θα είναι η χειρότερη μέρα στην ιστορία των χειρότερων ημερών. Στο υπόσχομαι, Μακρύ! Δεν θα κάνει ούτε έναν φίλο! Αχ, καλή προσπάθεια, Σκράτσα. Επανεκοπήσα ήδη την θετική μου σκέψη. Τσεχητόπού ήρθε το φαρέφωνο μου. Γεια, σου! Μου δίνει αυτή. Και τα δύο παιδιά μας στο γυμνάσιο. Τα παιδιά! Μεγαλώνουν τόσο γρήγορα. Σε λίγο θα πάνε κολέγιο. Θα βρουν δουλειά. με τα εγγόνια. Το πιστεύεις! Θα γίνουν παππού! Καλώς ήρθε! Εντάξει, χαμογελάστε. Ποιο είναι έτοιμο για μια σχολική χρονιά σχεδόν χωρί επισκέψει τον Διευθυντή! Εγώ. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά μου. Καλή αρχή! Σίγουρα θα είναι! Σου εγγυόμαι πως όχι! <χω> <χω> Όπω θα το έχουμε μια καινούργια μαθήτρια στην τάξη. Καλώ ήρθε, Πολύμαν Μαγκή!